Жоден предмет в житті не обведений контуром. Ви не бачите контурів. Ви бачите форму, ви бачите колір, ви бачите світло і тінь. Але для того, щоб малювати об'єкти в об'ємі і просторі, треба навчитися бачити їх такими. А ще до того вивчити закони об'єму і простору.